Nemám rád přírodní vědy e, obecně. Hmm. Já jsem neměl rád chemii. Já taky. <laughs> Většinou mě nebaví vyloženě teoretické předměty, kde se učí jenom teorie, která není reálná. Nemám určitě ráda matematiku, nemám ráda statistiku, nemám ráda nic, kde se musí počítat.